So, welcome to this press conference of the Nordic-Ukrainian summit. We will begin with statements by the leader. Open... Would this this <laughs> It would be very interesting. Росії все дуже просто. У Росії немає перемог. Немає. Він більше не може мотивувати своє суспільство, і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу. У нього немає перемоги. На полі бою друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед окрім, а вже ж, тих вагнеровців, які складаються з зеків, які, якщо не йдуть вперед, а повертаються назад, вони самі ж їх розстрілюють. Тобто, зрозуміло, що він не спроможний більше продавати інформаційно, вибачте за використання слова продавати, але, тим не менш. Uh, продавати інформаційно своєму суспільству перемоги. Більше перемог у нього ніяких немає. Вони програли цю війну, програли як держава, програли історично, програли повагу, яка у них була, не була. Це не мені судити сьогодні. Um, the Black sea -Grain deal is... Я не бачу зацікавленості Росії. Продовжувати зернову ініціативу, але це відбувається щоразу. Але ми не шукаємо зацікавленості Росії, ми шукаємо а, виконання домовленості з нашими партнерами. Щодо зернової ініціативи у нас є чіткі домовленості з Гутєрішем, генеральним секретарем Організації об'єднаних націй, і з президентом Ту -Ту Туреччини. Коли журналісти піднімають такі запитання, вони дуже-дуже допомагають. Uh specifically thank you. It sounded uh like we have a sixth northern country when we discussed. Yes, thank you. Thank you.